اوز باللہ من الشیخ ومن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم مساک ندال وجريم وان قد مكم ما هم ان مكم ناكم وجعلنا لهم وجعلنا سم ام و اب اس اب اد اگن سم اُہ ود اب سو وی يجحدون في آيات وہ قوم جب بادل سر پر بڑھ لائے دیکھے انہوں نے تو بڑے خوش تھے کہ بارش ہوگی بارش کی بہت ضرورت وہ دار حقیقت وہ اللہ کا عذاب اور قہر نازل ہونے والا تھا ان پر تیز تو اللہ رب بات کا تذکرہ کیا کہ وہ جب ہوا آئی تو تیز ترین آندھی آئی وہ سارے بلیا میں ہو گئے اس کا اللہ رب الحماء حمود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچے یہاں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ سارے برباد ہو گئے سارے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سارے برباد ہوئے ہیں اور جو ایمان لا چکے اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا صرف ان کی وہ رہائشیں نظر آتی تھی باقی سارا کچھ نشانات چند ایک رہ گئے کہ یہ رہائشیں تھیں یہاں لوگ رہتے تھے کہ بس یہ اللہ رب العزت نے باقی رکھا ہے عبرت کے لیے نصیحت کے لیے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں سبق حاصل کریں کہ یہاں کوئی قوم رہتی تھی کیا تھا کہ اتنا ان کے اندر کون سی پائی جاتی لوگ ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں اور یہ ایسی جفا کا کون تھے اور اتنی قوت اور طاقت اور صلاحیتوں سے اللہ رب العزت نے ان کو بڑے بڑے مشقت والے کام کر لیتے تھے تفصیل ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایات ہے وہاں یہاں تو ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا مالک تھے تم سے زیادہ سماعت میں بسارت میں مشقت میں آگے تھے ان کا یہ حال ہوا ان کا یہ اشر نشر ہوا تمہارا کیا ہوگا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ ہم ہم بڑے کچھ کچھ بہت پوچھ ہیں اور ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے جب اللہ کی تباہی اللہ کی طرف سے تباہی آئے گی قزب آئے گا پھر تم بھی کبھی بچ نہیں سکو گے تو اللہ رب العزت انہی کو بچاتا ہے جو لوگ اللہ کے ہو رہ جاتے ہیں تو دم بھی رکو تباہ برباد کر دے گی اللہ شہین ہر چیز کو بھی چیز نظر نہیں آتی تھی سوائے ان کے گھروں کے، کا اسی طرح نجزی ہم بدلا دیتے ہیں، مجرم لوگوں کو یہ مجرم لوگ تھے اسی طرح ہم ایسے مجرموں کو بدلا دیتے بالکل ابک اور, اور, اور دل ان کے کانوں نے، ولا اب ساروں اور نہ ان کیبات اور نہ ان کے دلوں نے بظاہر وہ دیکھتے تھے سنتے تھے اور دل سلامت تھا اور بڑے مضبوط آزا کے مالک تھے لیکن انہوں نے دماغ سے دل سے آنکھوں سے کان سے بسار سے کام نہیں لیا جو کام لینا چاہیے تھا حق کو سمجھنا حق پر عمل کرنا حق کا پھیلاؤ اور اس کی نشر و شاہد کرنا یہ کام انہوں نے کیا نہیں تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک تو ایسے لوگوں کی جنہوں نے یہ اس نعمت کی قدر نہیں کی یہ ہے اصل نعمت کی قدر کہ اللہ کی معرفت اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پہچاننا اس کی قدر کرنا اس کا شکر کرنا جس نے یہ نہیں کیا محبوب ہیں جو ایمان والے آباد والے جو تھے ان کے اندر یہ انہوں نے یہ کام نہیں لیا دل سے آنکھوں سے کا کا کرتے مزاق کرتے مزا اسلام کو کہتے تھے کہ لے آؤ اگر لے نہ آ سکتے ہو یہی اللہ فرماتے عذاب گیا جس عذاب کے بارے میں یہ مزاح کرتے تھے نا کہ لے گیا ہو تم بڑے نبی بنے بیٹھے ہو اور عذاب لے کر رہو وہ عذاب پھر اس نے وہاں کا بھی ان کو پیر لیا بھائی یس جس کا وہ مذاق کرتے تھے اللہ نے اپنے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور بجا کر رکھا